السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للإيجار في المهندسين تفرعات شهادة شقة مساحة 200 متر عمارة ومدخل واثنين أسانسير دي شقة للإيجار السكن أو للإداري هنتفرج عليها أول حاجة بنخش منها على يدنا الشمال بنلاقي الريسبشن ميزة إن الشقة كلها نورة ومش مجروحة نزل الفيو بتاعها مفتوح والشقة كلها منورة وفي باب خاص يفصل الريسبشن عن الغرف دي اول حاجة معانا الريسبشن بعد كده بنرجع للطرقة، أول حاجة بتقابلنا هنا حمام الضيوف طبعا الغاز موجود عندنا وفي هنا كابينة شاور بعد كده بنلاقي المطبخ، مطبخ لسه السيراميك بتاعه جديد وميزه حتى ان المطبخ نور الغاز موجود، الشقه ميزتها ان هي مش مجروحه خالص، هنخش بعد كده على طرقه التوزيع ونخش للغرف وليها باب خاص، اول غرفه بتقابلنا الغرفه الاولى دي المساحة بتاعتها ميزة إن المكان لسه مدهون ومتوضئ. الأرضية دي معمولة رخام. بنخش على الغرفة الثانية وفيها بلكونة. بعد كده بنخش على الغرفة التالتة بردك فيها بلكونة. وده الحمام اللي بيخدم الثلاث غرف وبرضك فيه كابينه الشاور اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما واول فيديو لينا في السنه الجديده كل سنه وانتم طيبين وانتظروا مننا ان شاء الله المزيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته